بص يا سيدي. كان في قضيه رفعها مجلس النواب الامريكي على دونالد ترامب بيطالب فيه المجلس بالاطلاع على الاقرارات الضريبيه السابقه للرئيس دونالد ترامب خلال فتره حكمه في وبالفعل يوم 3 9 اغسطس اصدرت المحكمه قرارها بحق مجلس النواب في الاطلاع على الاقرارات الضريبيه للرئيس السابق ترامب ورفضت المحكمه مزاعم ترامب ببطلان الطلب بسبب دوافعه السياسيه لأن ترامب كان بيقول إن المجلس بيطالب بده لأن أغلبيته ديمقراطية وهم عاوزين ينتقموا مني سياسيا والمحكمة قالت ان طلب المجلس لا ينتهك مبدا الفصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحده الامريكيه طبعا القرار ده زعل الجمهوريين جدا وخصوصا المتعصبين لدونالد ترامب واللي بيطالبوا بترشيحه في 2024 عشان كده البيت الابيض طلع نفي علم بايدن بالامر وقال انه لم يتلقى اي اختار مسبق بمداهمه منزل ترامب واكد ان وزاره العدل بتجري تحقيقاتها في الشان ده بشكل مستقل طبعا وزاره العدل الامريكيه طوال فتره حكم ترامب كانت بترفض اي طلبات تتعلق باظهار او أو تقديم الاقرارات الضريبيه الخاصه بترامب وكانت بتقول ان الرئيس مش ملزم بده دستوريا وانه فقط عرف جرى ان رؤساء الامريكيين بيقدموا اقراراتهم الضريبيه او بيعلنوا اقراراتهم الضريبيه للعمم او للجماهير. لكن بعد فوز بايدن وتولي ديمقراطيين للرئاسه الامريكيه بداوا يفتشوا في ملفات ترامب وفي صندوق ترامب الاسود ترامب عنده خلفات كثيره جدا تتعلق بنشاطه التجاري ومؤسسة ترامب التجارية الخاصة به اللي لها مخالفات كثيرة جدا في مجال الاعتراض وفي الجانب الضريبي بشكل خاص. طبعا ترامب جن حملة كبيرة جدا على مجلس النواب الامريكي واتهمهم بالكيد السياسي او النكاية السياسية ان هم بيعملوا كده علشان ينتقموا منه ويمنعوه من الترشح ل 2024. طبعا بلا شك ان دي تعتبر سابقة في التاريخ الامريكي ان رئيس امريكي سابق يتم تفتيش بيته ويتم اقتحام بيته وكانه مجرم او مذنب بشكل يعني غير مظبوط، وهل ده اضطهاد سياسي؟ طبعا بناء على وصف ترامب لاقتحام عناصر الاف بي اي لمقر اقامته، فقال ان ده اضطهاد سياسي وسوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العداله كسلاح سياسي، وان بيعملوا عليه الحمله دي علشان يمنعوه من الترشح للرئاسه عام 2024. وترامب في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي تروث اللي هو بيمتلكها إنها أوقات عصيبة تمر بها الأمة الأمريكية وقال إن الاحتداد ده ما غير في دول العالم التاني. وللأسف تحولت أمريكا إلى بلد من هذه البلدان حسب وصف درامب يعني ترامب دلوقتي بيعتبر امريكا دوله من دول النورس طب ايه اللي هيحصل بعد المداهمه بحسب تقارير امريكيه في تداعيات على المشهد السياسي الامريكي بعد المداهمه وايضا تداعيات على مسار القضايا الكبيره اللي بيواجهها ترامب نيويورك تايمز قالت ان ترامب ممكن يمنع من العوده للبيت الابيض في المستقبل بموجب القانون الاتحادي اللي بيسمى قانون سجلات الرئاسه الامريكيه، القانون ده بيوجب الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الالكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبه، وضحت ان انتهاك القانون ده هو عقابه المنع من تولي اي منصب فيدرالي، وقالت ان ترامب اللي بيسعى للترشح لانتخابات 2024 لو تم ادانته في القضيه هيتم منعه قانونا من العوده الى البيت الابيض. لان قانون سجلات الرئاسة الامريكية بيجرم قيام اي شخص في عهدته باستندات او سجلات حكومية اي شخص يحتفظ بالاوراق دي او يخفيها او يتلفها بيتعرض لعقوبة وهي منعه من تولي اي منصب فدرالي وقال كمان ان ممكن يتم تغريم ترامب او الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ما ننساش كمان ان شعبية ترامب تضررت كتير جدا من ايام انتخابات الرئاسة الامريكية 2020 لما اغضب انصاره وزعم ان الانتخابات الامريكيه تم تزويرها وان حصل تلاعب في النتائج وزاد الطين بله كمان لما هو دعم هجوم مثير الشغب اللي قاموا بهجوم على مبنى الكابيتول لما اقتحموا مقر الكونجرس الامريكي في السادس من يناير 2021 وما زالت قضيه امتحان الكونجرس الامريكي شغاله في المحاكم الامريكيه حتى الان كمان ترامب بيواجه تهمه محاوله تغيير نتائج الانتخابات الرئاسيه في ولايه جورجيا بالاضافه لانه بيتم التحقيق في مخالفاته التجاريه ومخالفات شركاته في نيويورك ومنها قضايا قد تصل الى احكام جنائيه فهل ترامب هيقدر يخلص من كل القضايا دي ويقدر ان هو يخوض انتخابات 2024 ولا هينجح الديمقراطيين في ادانته في قضيه من القضايا دي ويمنعوه من الترشح في 2024 ده اللي هتكشفه لنا الايام الجايه نروح بقى لقضيه ثانيه مهمه جدا وهي توابع واثار الصراع الصيني التايواني من بعد زياره نانسي بلوسي والصين شغاله مناورات عسكريه على حدود تايوان في استفزاز واضح للحكومه التايوانيه ورغبه من الصين في عقاب تايوان على زياره بلوسي والصين كل يوم تصعد المناورات وتزود حده المناورات العسكريه بتاعتها وبتنتهك المجال الجوي التايواني بشكل غير مسبوق عشان كده الجيش التايواني بدأ مناوره بالذخيره الحيه لسلاح المدفعيه يوم التلات 9 اغسطس في محاكاه لصد هجوم دفاعا عن الجزيره وده طبعا بالتزامن مع المناورات الصينيه المكثفه. طبعا الازمه الحاليه اللي بين الصين وتايوان اللي اشعلها زياره مين؟ زياره رئيس مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي عشان كده بيلوسي ردت على الانتقادات اللي جات لها ووصفت الزياره بتاعتها بانها زياره كانت تستحق القيام بها وقالت ان هي لن تسمح للصين بعزل جزيره تايوان ومش من حق الصين تحدد مين اللي يزور الجزيره ومين اللي ما يزورش. طبعا تايوان بتستعد للغزو الصيني في اي وقت، لان الحكومه التايوانيه قالت ان الصين بتستغل المنورات العسكريه بتاعتها علشان تجهز لغزو الجزيره، وقالت ان الاستعدادات الصينيه لغزو تايوان قائمه بالفعل، وان الصين ممكن تعمل عمليه غزو واقتحام للجزيره في اي وقت. واكدت الحكومه التايوانيه ان المنورات الصينيه عطلت اكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم. طبعا تايوان بتستعين باصدقائها الغربيين وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه في مواجهه الصين، لان بالمقاييس الطبيعيه الجيش التايواني لا يتحمل ان هو يصمد امام الجيش الصيني ساعات معدوده، فلولا الدعم الامريكي اللي بتقدمه امريكا للجزيره جزيره تايوان، ما كانتش النهارده تايوان تقدر تقف في وجه الصين وتقدر تواجه الصين بهذه القوه. طبعا الصراع الصيني التايواني له اثار اقتصاديه من ضمن الاثار الاقتصاديه دي هو المجال المتفوقه في تايوان بقوه وهو الرقائق الالكترونيه. الرقائق الالكترونيه تستخدم في صناعه العديد من الاجهزه التكنولوجيه زي الاسلحه والسيارات واجهزه كهربائيه والالعاب بيتم استخدامها بشكل واسع جدا في الصناعات الحديثه والمتطوره. اكبر دوله بتنتج هذه الرقائق هي تايوان. وطبعا بعد ازمه كورونا قل انتاج تايوان لهذه الرقائق وده سبب تعطل لكثير من, من المصانع اللي بتعتمد بشكل اساسي على هذه الرقائق لاتمام صناعه السيارات او الاسلحه او الالعاب وحصل نقص كبير جدا في السوق العالمي نتيجه عدم وجود هذه الرقائق بل ان بعض المحللين كان بيفسر ويبرر دعم الولايات المتحده الكبير لتايوان بسبب وجود هذه الرقائق الحديثه والمتطوره عند تايوان، وقالوا ان امريكا بتعتمد على هذه الرقائق بشكل كبير عشان كده بتدعم تايوان في مواجهه الصين عشان تحافظ على سلسله الامدادات الخاصه بهذه الرقائق وما تتوقفش المصانع الامريكيه عن العمل. طبعا في دول ثانيه بتنتج هذه الرقائق لكن تايوان هي المسيطره وهي رقم واحد في انتاج هذه الرقائق. واللي بعد تايوان على طول الصين، فالصين هي المنافس القوي في هذا المجال. لكن النهاردة جو بايدن كان له رأي تاني الرئيس الامريكي جو بايدن وقع قرار تاريخي لتقديم دعم بقيمة 52 مليار دولار لإنتاج أبحاث شبه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية وده عشان أمريكا تكون عندها قدرة على منافسة الصين في إنتاج الرقائق الإلكترونية طبعاً الدعم ده هتقدمه الحكومة الأمريكية للشركات الأمريكية الخاصة علشان تقدر تقدم في إنتاج هذه الرقائق وتقدر أنها تنتج رقائق إلكترونية او شرائح الكترونيه تكفي الطلب الامريكي وتكفي المصانع الامريكيه اللي متوقفه حاليا وبتحتاج لهذه ايه الرقائق طبعا امريكا عندها شركات كتير زي ماكرون و اتش بي وانتل وغيرها من الشركات اللي تقدر فعلا تنتج هذه الرقائق لكن كانت محتاجه دعم حكومي وكان في اعتراضات كبيره جدا من جانب الجمهوريين اللي قالوا ان احنا ازاي الحكومه تدعم شركات خاصه وازاي نوجه ميزانيه الدوله في الانفاق على ابحاث خاصه بالشركات الخاصه، لكن رد عليهم الديمقراطيين بان الصين بتدعم شركاتها الخاصه في هذا المجال وقدرت انها تحقق نجاح كبير وبتنافس حاليا على المركز الثاني بعد تايوان، وان احنا لو ما عملناش كده مش هنقدر نصل لتقدم في هذا المجال وهنظل في حاجه الى رقائق الكترونيه وشرائح الكترونيه من الخارج. طبعا قرار زي ده هيعزز قوة أمريكا في الصين اقتصاديا وتكنولوجيا لأن الصين حققت تفوق كبير جدا على أمريكا في المجال ده لأن النهارده في آلاف السيارات في مصانع السيارات الأمريكية متوقفة وما نزلتش أو ما تمش يعني طرحها في الأسواق بسبب احتياجها لهذه الرقائق وإن الإنتاج العالمي حاليا غير كافي وبيتم إنتاج كميات قليلة جدا بسبب الأزمة الحالية. عشان كده النهارده جو بايدن خد قرار تاريخي انه هيعزز البحث العلمي للشركات الخاصه في سبيل ان هو يعمل توسعه في انتاج هذه الرقائق داخل امريكا. طبعا الصين اعترضت بشده على القرار وقالت السفاره الصينيه ان القرار ده هو بمثابه تذكير بالحرب البارده ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي سابقا والصين حاولت تضغط من خلال بعض رجال الاعمال وبعض الاعضاء في مجلس النواب الامريكي لعدم اصدار القرار ده ولكنها فشلت في ايقاف القرار لان الحزب الديمقراطي كان متمسك بالقرار جدا اللي شايفه ان هو صمام امان للامن القومي الامريكي ويلعب امريكا في منافستها الشرسه امام الصين في الاقتصاد العالمي. وهنا انتهى تحقيقنا نلتقط في تحقيق جديد من المحقق السياسي.